Danas pričamo o zakonu privlačnosti. Dakle, vjerojatno nema teme na ovu, iz oveg uh, manifestirajućeg nekakvog milja, o kojoj se više priča, više govori, možete više pročitati itd. Uh, jedan razloga je što je tu cijelu temu uh, strahovito ispopularizila prvo film, a onda knjiga. Tim redom. Tajna. The secret, kako god počete. Uh, međutim, ono što često čujem je da, kako mi je treba, znači, taj najbolji mail koji sam nikad dobio. Kaže, poštovani, koristim zakon privračnosti već nekoliko godina, samo mi ne radi. Zovjetiš <laughs> <laughs> šta onda koristiš? <laughs> e, dakle, vidjet ćete, ja, danas ćemo opisati šta to je, kako to radi, kako se stvarno ime upravlja i ako, na, ako nakon tog razumijevanja idete pročitat knjigu Secret, shvatit ćete da tamo ništa nije ispušteno. Dakle, stvarno su oni to dobro složili i dobro su to napisali. Međutim, nisu baš stavili naglasak na one stvari koje, koje ljudi često pogriješe. Tako da, mnogim ljudima to radi od prve, ako se ne, ne ulove u neko od zamki o kojima ćemo mi danas pričati. A mnogima ne radi uopće. I općenito, to je jedna tema, to je jedna tema koja je ono, izrazito ispolarizirala ljude. Vrlo rijetko sretnete, ako ikad, neko kočeće, no, aha, da, da, da, nije ima tu nešto, ali nije to za mene. Dakle, ili su svi oduševljeni i pokušavaju vam to prodat ko da je ono usisivač koji pere sa parom i košta 20.000 kuna. E, ili ovaj, kažu, e, kakva glupost, ti vjeruješ u te naive i tako dalje. Sama ideja, ako, vi, ako slučajno neko ne zna, ide otprilike ovako. Znači, kažu... Da stvar funkcionira na sljedeći način. Zamisliš neku želju, zamisliš neku svoju idealnu situaciju i onda je vizualiziraš. Znači, odvojiš si 15 minuta vremena, staneš na neku meditaciju ili šta god, možeš samo na sunce sjesti. I onda zamisliš tu situaciju i dopustiš da te preplavi osjećaj zadovoljstva, veselja koji ide s time u paketu. I onda ta vibracija te na neki način magnetizira da? i dovučeti u tvoj život te okolnosti, odnosno privućeš u svoj život upravo to što si te izvizualizirao. Kažem, to nije baš pogrešno, čak štoviše, prvično je točno. Ali nema, a, nema uputa za kontraindikacije i šta kad stvari krenu po zlu i šta kad mi ne radi i našto se stvarno treba fokusirati itede. Tako da, mi ćemo danas zapravo ići malo više u širinu. I a, za vas koji redovito pratite ova predavanja.